جب سی سد پنج سے جب سے <Joseph> <Turult> جب سے جب, جب ہوئی سے ہوئی ہے ن پنجتن کے نام سے نام مزور مزور مزور مزور جب, جب, جب, جب, جب سے ہوئی ہے نصبت پنجتن کے نام سے منسون ہو, ہو گیا, ہو کو, سر سر سے منصوب ہو منصوب گیا کو سر جا جایا منسم ہو گیا کوسر کے جا سے اور جس کی یزیدیتیں سے ملتی ہو ڈوریاں جس, جس, جس, جس, جس, جس, جس, جس, جس کی جس کی یزیدیتیں سے ملتی ہو ڈوریاں جزی سے ملتی ہو ڈوریاں ملتی ہو ڈوریا منسو جانا ایسے جا سے منصور, منصور منصور من ہو من جانا ایسے ہو گئی وہ پوری کربل کے دست میں ہو گئی وہ پوری پوری کربل کے دست میں جو دیو کو بی میرے جو مودی جب سیب سیب جسے پتے پنجتن پیا منصول ہو گیا